ضروري هذا جديد جديد اللي كاين انا سيدي اختار قرر يدير ميقه أنا ونسى الخساره غير بك انت ماشي بغيت نشد واحد تحيه بحال هكا هياك لكم احنا اليوم في الشارع في سوق الملابس والاحذيه جينا نقولوا لكم اثمنه ونشاركوا معكم اجواء ديال العيد مع السي حسن راه معروف خاصه شي حاجه مرحبا به يلاه السي حسن نبداو معاك تحياتي سيدي الاعزاء جميعا لفام حيت اليوم راه قضيه كتخص لي فام بزاف <تصفيق> لكم جميعا هكا الساس كنصيختاروا في بابي سيدي طيب. سيدي الموديلات الجداد جديد ان شاء الله الجديد ان شاء الله هذا هو الجديد بس مختار الثمن ديالو 70 درهم مختار أيه زيد كاين ثاني شنو اسم مختار بحال هذا ها هي شي حسن ما سوختار شويه سوختار كاين مختار هذا آه. هذا ديال الامارات آه, هاكا ايوا شحال آه. زوينه فيها اللوينات قهوي 80 سوختار 80 زيد كاين اللي بلا شويه من الناس أيوه. لا ضروري سوختار ضروري سير سابو ستين درهم بحال هكا زيد صاوبو ديال الامارات اييه الجديد هذا اللي المهم معروف هذا اييه 100 درهم هذا سمختار 100 درهم اييه هكا كاين هادو 70 درهم هذا سمختار درهم اييه يا داك هذا كاين لا صافي مزيان هاد الحمرين هادو كاين بريوة هاك دوينات هادو 60 درهم 60 درهم اه ديال الصغار الجديد هذا كبار 80 درهم لكن 35 هانت 60 60 60 هذا 90 درهم 90 درهم اه هذا آه. آه... okay. آه اختار 80 درهم هذا ديال أنت بلا 60 قت... درهم اه 60% آه. آه <PP culiffe> <Kore> <Rodrig>. <ري> هذا الخط كيشي مشكل السيلندر هذا ديال موريتانيا معروفين هذوك 75 درهم 75 بالنسبه لهذوك اللي نهيت السناضر هذوك كاين مسخطر انت زين سير دي 120 دو ميا آه. قابل اي قابل نخاش. <تصفيق> <من> التجاره <تصفيق> هذيك <سلاصة تصفيق> <دروري. تصفيق> اه الانسان مدينة يسمعش التمر ضروري ضروري غادي 90 مختار شي حاجه طبعا لا لا زوينه هذه أيه؟ الله مختار هذيك 80 80 وين السندره كتراوح ما بين أيه. 120 كاينه okay. ناس مختار أنت 60 درهم 1200 اه 60 درهم 1200 جديد المهم الشارع اللي هذا هو الاتجاه اللي من قدام اول محل هنا مقطع الاولى مقطع الاولى الاولى هانو الثاني مرحبا بك قصيم الثاني هو هذا تجي مقطع هانو الثاني الله يسرك لك قطع الله يدير الخير الله لك فانحببك اخويا الله هذه ديال هذيك 18 اريح كيخاف من اريح ما, نعم. ما, شدك. ما شدك. شوف ما شادك السلام عليكم ورحمه الله الله السلام عليكم بخير هني كل شيء مزيان وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعاوننا وينزل البركه ويفتحنا وعلى جميع الشباب راه لا اله الا محمد رسول الله هالعيدها ولكن الحمد لله كل شيء في الله كل شيء في الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. السلام عليكم. الله يرحمك والديك. وما قلتيش لنا الأثمنة. ما قلتي لنا الأثمنة. شوف المهم تعاون ما الدراوش هايا. انت جيتي دابا في الباب تعاون الناس الدراوش. مزيان مزيان أخويا شحال ديري راه صابر هادي هذي 70 60 درهم 65 باش كتجينا هنا من مو... من مو... من معيون اه هكا 100 درهم ان شاء الله و هاد السبردي لا الفوق هاديك السبردي ديال 130 140 شي شويه وصافي قولي مزيانة هادي هادي هادي, هادي غالية شوية دايرة و 200 جاي ب 210 210 هادي هادي 60 درهم 60 درهم مزيانة وخاصة الله يفوق ليك 15 درهم 15 درهم هادي خمسة وعشرين درهم. خمسة وعشرين. هذه خمسة درهم. خمسة الحمد لله خير موجود، خير موجود الحمد لله. زيان أوت الله يستر لك <تصفيق> آه. الله يحفظك ما الولد هذا راه سلع زوينه الى جيتي مع الشارع من هنايا اا شتي راه كتسبق فيه هو الاول جيتي من هنا وادسي دا واد السيده هو المهم انا ندوس لينا غادي الاخوه لا خاصه شي حاجه والسوق هذا مرحبا بيكم يلاه أخويا خالتي الله يستر ليك الله يحفظك الله يستر ليك الله يحفظك السليعه شحال دايره؟ مية وخمسين هز اللي بغيتي اللي عجباتك مية وخمسين درهم اه واخر تا اهلا اهلا لا لا لا لا لا صاحبنا هذا صحيحاك غادي قديس حاليا قديس لا بزاف داير ليك هادي شحال هادي هادو خمس خمس هادو خمسة الاف ريال علاش زعما هادو, هادو دير. آه هاكا هادو كاليتي هادو هاكا آه انا راه ما عنديش ما السبرديله غا الناس اللي اللباس اصحاب السبرديله هما اللي غادي يعرفوا هاد الشي هادا وهادي هادو قاع بيسات ناضيين <مس> هادو هادو ميتين <مس> وخمسين درهم هادو ما فيه ما يتنقص ياك آه الله الله الله يعني هادو بيسات هادو رضوان ياك بيسات هادو <تصفيق> أخويا وأخويا الناس صحاب السبرديله هما اللي غادي يعرفو هادشي هادا وأنا راه تنلبس غا الصباط وأنا راه من صحاب الصباط هو تا مال إيرماكس أنايا هي اللي كنت كنلبس مزيان أسيدي وكي# ديال البنات مئه وخمسين كل شي 150. شحال مئه وخمسين. صغير الله زال عندو شبنيات سبنيات هل سبريت هيا أيه. هل سبريت هل سبريت هل سبريت هل سبريت هل سبريت هل سبريت هل سبريت هذيك لا الثمن ديال البيع ديال البيع درهم ديال البيع دي. دي. آه 18 18. الشمالية. آه تلين. تلين 2400, 2400. آه شمالية دي, شمالية دي الجلد هذا والله <تصفيق> لا صادق بالله هذه <هدي> اخر ثمن ديال شحال 2200 2200 <تصفيق> الله يستر لك و لخالتك المهم السيده هو راه كاين هنا كيتسابق فيه هو الاول هو هنا حدا القهوه اللي عجبتو شي حاجه يجي عنده مرحبا به مرحبا بكم و طريق الله وفيك راه حدا القهوه كيحلال يلا السي و لخالتي صوروا معكم واخا نشارك معكم الاجواء ديال العيد هاد الشباب راه نتوما اللي خاصكم الدعم سنساندكم نتوما والله اللي آه. نسا اللي كيهرب للتجاره وكيضرب على راسو وراه خصو يدام خصني ثاني آه. عاونو باش يبعد هادو كل آه. اللي مقرضين وشوف اصاحبي هاد الوقت لما تساعد في راسك تسولوكم على الاثمنه وكل حاجه تمام. حاجه و. وثمنها ما دايرينش حوايج هادشي تاع الالعاب غلا هادشي هذا غلاء شي الالعاب غلاو صراحه انا هذا ميساج للناس اللي كيشروا الالعاب لوليداتهم راه الالعاب راه غلاوا راه ما الالعاب ديال 10 دراهم ولا خمسه دراهم. كانت <تصفيق> ديك الساعة 150 كنتي مثلا هذا دابا هاد القضية هادي الانسان كيجيبو الالعاب. دابا هادي ب 260 الالعاب كي بقي داك العالم ديال كان دايرين خمسة دراهم. افوت 20 درهم إلا بغيتي الالعاب. هي اللي راه هذا ديال 20 درهم. شتي هذا والله إلا تقديتو انا بعشرين الممكن عشرين تكون من الممكن ان تكون من الممكن هذا تكون من من على ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ان تكون من الممكن ودك المجامر شحال داير؟ 50 درهم. اش عزيز لا؟ السيكان شحال دايرين؟ اللي عجبك. زين انت. أدوب بجوج لا ولا لواحد ياك وفي كاليتي اللي كاينه دابا الجديده ولا كلشي هادشي جديد. جديد اه شي ياسله جديده هادي سبحان هذاك هو زوين شي هذاك اللي زيانه و دخلت الله يسر لك طبسيكان و ديك الصنداره اخويا ايوا هذوك الصنادار اللي ديالي غير الدرمالي الصاك ديال لا لا كتمشي هي بالصاك بحال دابا 100 درهم هاكا هكاك هي داكشي اللي كان او الثمن ديالو يمكن شويه الغلاء شويه الغلاء من... هاد العام هذا كاين شويه الغلاء يا آه. دابا بحال هادي شحال دايره هادي 16 16 <مزرقه> ايه <تصفيق> <تصفيق> كاين الكبارات هذه 2020 40 درهم هادو شحال ديال الفلوس 12 عشر 12 مللي يعني واد 16 16 هادشي الجديد ياك هنا الكاليتي الجديده دابا هادي وهادي هنا هادي هادو هما الشيء اللي كاين دابا هادي هادو خدامين دابا اه هادو جد. هادو بحال النساء النساء دي دي. هادو نسى. هاد نسى. نسى نسى. هل تتعلمون ان تكون هناك شيء شيء كاين شيء